Переглянути виставку Сергія Дубовка «Зачарована країна» у Хмельницькому обласному художньому музеї можна до 9 грудня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.